На виїзді з Миколаєва через ожеледь в дорожню транспортну пригоду потрапив далекобійник Сергій, який прямував на Харків. От мене процес кинуло за цей барб'ю. Ага. Став на аварійці. Сережа Ніколаєвич їхав в сторону Миколаєва. По тормозам нема, льот, все, машини не примав. Ну, Зночі автошляхи розчищають дорожні служби. Від служби автомобільних дорог загалом по області 69 одиниць техніки, 83 працівника. Додатково залучається техніка на місцях – це підприємства, організації установи, які залучаються територіальними громадами. Через кригу на асфальті, погану видимість та інші фактори, притаманні опадам та вожеледі… …в Первомайському районі автомобіль швидкої допомоги зі снігового замету витягали рятувальники. Чергове відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності витягли швидку та медики змогли дістатися до місця виклику. Аби автомобіль знову не потрапив у снігову пастку, в подальшому супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу. Вітер та намерзання на електромережах залишили 39 населених пунктів без світла. Найбільш складна ситуація по електропостачанню спостерігається в Баштанському та Миколаївському районах області. На даний момент повністю без електропостачання знаходяться 27 населених пунктів, частково обезживлені 4 населених пункти. До ліквідації залучено 24 бригади від Миколаїв Ну Роботи тривають. Олександр Гордієнко, Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.